Stáran markarsetningi er fljótt að breytast að mikið í gangi og það sem var mjög gagnlegt að fara í þetta nám. Ég var mikilvægt að ekki vera að eina kennslubók. Heldur var verið að fara bara yfir það sem var í gangi hverju sinni. Gotu, syntu okkur svona nýja leiðir hversu fjölbreytt stáran markarsetningi er?